בוובינר, למידה עמוקה למערכות תקשורת על חוטית, נראה בין היתר את אפליקציית ה-Wireless Webform Generator App. אפליקציה שמאפשרת לייצר ולסנתז אותות תקשורת, במקרה שלנו, עבור אימון הרשת ללמידת אותות תקשורת על חוטית. איך ניגשים ומשתמשים באפליקציה? בואו נראה. נפתח את MATLAB, שם נלך לטאב אפס, הטאב, בואו אומרו כזאת, האפליקציות של MATLAB. נפתח ונחפש את האפליקציה Wireless Waveform Generator תחלת Signal Processing and Communications. נלחץ והאפליקציה תעלה. האפליקציה הזו הוצגה לראשונה בגרסה 18B של MATLAB. בלחיצת כפתור נוכל לייצר אותות 5G, LTE, Wireless LAN, Bluetooth, ואותות בהפנונים נוספים כגון OFDM, QUAM וכו'. כל מה שצריך לעשות זה לבחור אחד מסוגי האותות, במקרה הזה בחרתי את 5G Downlink FRC, לבחור מאפיינים שונים של האות, אפשר גם להוסיף עם ולחיצה על הכפתור Generate תייצר לנו את האות. קיבלנו את האות, אפשר לראות אותו בתחום התדר, אם נרצה גם בתחום הזמן, גם הרסורס גריד שלו מוצג לנו כאן, ותחת האפשרות של האקספורט אנחנו יכולים לייצא את האות, או ל-workspace או כקובץ, אנחנו יכולים גם לייצר סקריפט שמכיל את כל הפקודות והפונקציות שמשתמשים בהם על מנת לייצר את האות הזה, מי שעובד עם סימולינק יכול לייצר באופן אוטומטי בלוק מתאים, ניגש ל-export workspace, נלחץ, את השם, סיגнал נלחצ על ישר, וזהו, האות יופיע עלנו בワークスペース. וכאח אנחנו יכולים ליצור הרבה מאוד אותות כד ata לרשאות למידה עמוקה. את כל זה ועוד נוכל לראות בウェ็บיינר למידה עמוקה למראותי כשורה אלחוטיות.